Thank <laughs> you. Modleme se milovaní bratře, a sestry k moci, Otci, aby požehnal a posvětil toto posvátné křížmo, A jsme za všechny, kdo budou tímto křížmem pomazáni, aby v těch Boží milost vnitřně působila a aby došli spásný. Vydáváš všechno růst, dělestý i duchovní. Přijmi za to náš a naše chvály, které ti vzdáváme s celou zírku. Nebo ti na počátku přikázal země aby vydala stromy přinážející plody podle svých důvů. A vydala země také vody a jejich olej, z kterého si připravuje křiž. A tak prorok David jako vyvřel tím uviděl veliký dar z svých ist